કરવા માટે Uh -huh. Way back before we blew it all I'm not judging everybody the way I'm people dropping a bomb to play poison up on the wall all the perceptions barking of I know they hmm. talking nil all <laughs> but how much not to bother little look to the jail ass and there's no shelter to hide and the whole thing is a lie you'll find that out one time what's in things on your mind a rough considered communication on the side is this an argument or just a stray bed either way I don't want to be a part of it I just get some face I don't you know. have yeah. the heart for this I can't be picking up the pieces fixings cause this is the or just to start up there I wanna drive away so I can be so far from me I wanna find a place for no one breaks the promises or maybe my son something that is but a mess I think you can play it with a play take me back to a home take me back to a native I think you can take a challenge Bluetooth M1 yeah. video તમે સાર લઈને જાઉં છો હા ચાલુ કામ આ ઓલ ધ બ્લક સ્પીડ હો સર કારણે 30 હા 100 હા તો કુછ સા 3 પર ને સોઝ ગ્રેટર હા અ ગ્રેટર થર્સ્ટ અ હંગર પેન ઇમર્સ जस्ट આઈ વોટ હેવ ગટ એન્જોય ટ્રાય ટુ બી થેન્કફુલ ફર્સ્ટ આ વોન્ટ આ ફીલ ઇટ અની કાફફ્રસ્ટ નેવર રીલી સમઇનસ કોલ સ્પીડ બરાબર તો યાર સમજા તમારે કંઈ કરવાની જરૂર નથી બરાબર ઓકે તમારા ગુસ્સાનું રોક કરવો મહત્વનું છે हां और हमारे कोई भी वस्तु में आपका 20% में लॉस हो रहा है तो बंद करवाण जरूरी है ना बंद करवाएंगे चलिए एनी अटैच करवा आप की कंपनी सोफास कंट्रोल ऑन करीन और जेरी चालामा का डायोड दीजिए हां कोई माइक्रो क्याobreक नहीं तो मैं हूं और एनालिसिस करने दो कस्टमर मत हो आज भी नहीं તેન મગન તેન મગન આયે કולי મૈં હમ ઓર આત આપ આજે ફીમેલી કાઉન્ટર પે આ શામ મેં દોચા જિનજ બગ નુ દી ફોગર નુ હૈ તો મુબ મેં યહી હા સ્નેરીયા હા બરાબર બરાબર હા આયે સુજો બસ મેં આયેડ કરેલ હો તુની આજા આમા બે ચક થાય આમા બે ચક પછી વાહ ગઈ યુએસબી આ યુએસબી બટ લેવા ચાલે ઈ ઈ માં ડાયગનલ હે સેમ આબી વસ્તુ નાતે છે આ છે નું છે ઈ મોબાઈલ જાતે છે મોબાઈલ જાતે હા જેવી રીતે આર્મ રેસ છે આર્મસ મતલબ વસ્તુ રાખની તો ન અમે રાખી શકે પણ નહીં કુછ હે કુલિંગ ની કુલિંગ ની હા બાકી તમારા સી ગાજર પછી મદદ હતી કે પેટ્રોલ ટાંકીમાં પેટ્રોલની ટાંકીની નહીં જબ ફલા આગળ કુલિંગ નહીં એક એક કુલિંગ દેવા દેકી મને એ પ્રોકે માર્કેટ બોક્સમાં બોક્સમાં ઓરી આ આમાં આ જે છે સ્ટીરિંગમાં આ બીજા કહેવાય આ કોન છે હા આ જે ડાયર પર સ મોનિટર આ જે તમારો બધા ટાયરમાં છે ને હા ઓવર એવરેજ છે 35 psi લખવાની 35 નેગેટિવ માઈનસ 0 ઓન યલો કલરનો બલિંક થઈ જાય તો આ 32 લખાઈને આવે છે ઇન સેલ્સિયસ ઇતો ટેમ્પરેચર ઓછા આ ટાયર ટાયર પર દેખાય છે ને ને ને ને મોબાઈલ યો ના નહી આ આપો આપ શું ક્યો છો ઈ શેનું છે આપણો મોબાઈલ નું છે મોબાઈલ રાખો ઈ આપ મોબાઈલ માંથી અહીંથી કાઢવું હોય તો એક નીલો બ્લોક છે ને બ હા નીકળી જાય એવો લોકો મે કાઢી હા બસ અમે અલગ હ હા આયા લગાડવું એટલે આ અલગ આ ડિપર માંથી આ ઓટો કન્સલર રાતના ઓટોમેટિક લાઈટ ચાલુ મોબાઈલ કનેક્ટી વાપરવું પડશે તમારે હોય ને અહીફાઈ પણ લાગવું પડે એના માટે કેબલ જોઈશે કેબલ એમાં હલા કયું વાઇફાય આ એપલ કારપ્લેન Android ઓટો આવે છે હો એના තුન થશે તમારે એના માટે કેબલ જોશે ટુકમાં કહેવાનો મતલબ બરાબર બાકી તો પછી આ જે છે ને સાઉન્ડ માટે હો સાઉન્ડ માટે નું સાઉન્ડ ટ્યુનિંગ આ તમારે જેટલું રાખવું એટલું આ બાસ ટ્રેબલ નહી બધું બરાબર જનડલી હોય એ સેટ કરી જ રાખવું ને જનડલી વા સેન્ટર રાખશો ને બધું સેન્ટર માં દેખાય તો ત્યાં તમને બાસ છે બાસ ઓબર હોય જમ પડે હ બરાબર ઓટો બાસ ઓબર હા બેસ અને આ સ્પોટીફાઈ જાય તો ઈ તો આમાંથી થા જાય પછી પોઝિશન તમે કોઈ વગાડો છો કે મ્યુઝિક તો અહીંયા કોઈ સુતું છે તો તમારે ન્યાનો સાંભળવા દેવું હોય તો અહીંયા આ થી અમે કેતી લવ પાછળ બધા સુતા છે તમારે એક ને સાંભળવું હોય હા એક પોઝિશન સ્પીકર વાસ કોઈ સ્પીકર છે હા છે બે છે ને ચાર સ્પીકર આવશે ચારે ચામર આવશે ચાર છે બે ટ્વીટર અને ચાર સ્પીકર એ ટ્વીટર આવશે હા છતાંય તમને એવું લાગે કે ઓ일 ઓ일 એન્જિન મેલ ગુજરાતી એન્જિન ઓઈલ ની બધી છે જ્યારે ઓછું થશે ત્યારે સામે એ ડિસ્પ્લે દેખાડશે બરાબર અને એનો સિમ્બોલ આવી જશે સીટ બેટ નથી બાંધો સીટ બેલ્ટ નો બાંધો હોય ને તો ગાડી જ્યારે રન થશે ત્યારે બીપ વાગશે બીપ વાગશે બીપ વાગશે એ બી બંધ ના થાય એ બી બંધ નથી એ ગવર્નમેન્ટ એ આપને કરિયા વર્મા આપેલા પુચર છે એટલે só બસ કમ્પલ્સરી ને તો એ બાબત ઉ સેફટી છે બેઠા આવશે ને તો એની ઉપર બાકી જરૂર માજે ને નહી હજી આ સીટ હોય આમ ઊંચા નીચી થાય છે બે કલાક પેલા બાકી બધા તો ફ્રી આ બાજુ મેં કરેલું છે બાકી હવે આપણે ગુજરાતી હમમ આ છે ટીન ટીન ટીન ટીન વાતો નહી આ બે સ્પીકર છે અમારી વોલ્યુમ નહી અને બેઝ નું છે આ મિડમથી ટેબલ હમમ બે ટેબલ છે અમાર 4 સ્પીકરનો મેટ પછી આમાં બ્લેટમાં કેમેરા નથી આવતું ને ના છે સ્કિનમાં આવતું હા અમા દેખાળો આ ઓટોમેટિક થઈ જાય બેર પર સે તો ટેબલ પર બાકી તમે ઘરે કામ કર અરે ભીવણની આ ડાયરેક્ટ ત્રીજામાંથી ડાયરેક્ટ રિવર્સ નો થઈ જાય ને રિવર્સ તો નહી જ થાય આ સુધી તમે આ એડ્રેસ ન કરો ને ત્યાં સુધી રિવર્સ બાકી તમે ગમે એટલું આમ કરો છો તમેલા મત જો હા કામ કરશો તો પેલા મત જો રિવર્સ માટે અહીંયા એ લોકો દેખાય અરે આ કનેક્ટેડ હોય એમાં મ્યુઝિક છે ને કે નહીં પાછળ જાય એમાં બોલી ઇકો ઓલા ભાઈની છે મોકલા હે જસ્ટ ઓલિયાટી <muchas> <muchas> કોઈ જાતના કિલોમીટર મેન્સ નથી કેમકે નોઝલમાં નોઝલ હોય ને પેટ્રોલ નોઝલ આની અંદર પેટ્રોલ પડેલું છે કે નહીં દેખે હ એટલે તમે પહેલા પંપે પૂછાડજો લાઈ આજુબાજુની মধ্যে પહેલા પંપ આવે ને જે ચાલે છે નીચે જે એવરેજ છે અત્યારે ક્યાંય નથી કે અંદર કેમ બેટરી ચાલે છે એમાં એવરેજ બનાવવાનો આફકો પડે એવરેજ છે નીચે એવરેજ થાય અજા આપણે માપવાની જરૂર નથી માપવાની જરૂર નથી અમે દેખાઈ જશે તમને તમારી કિલોમીટર થશે પણ પ્રોપર શરૂઆતમાં નહીં આવે પેલી સર્વિસ હશે તો એવરેજ કમડી પ્રોપર્ટી થશે પ્રોપર છે કોણ કટ કરવા માટે ઉપર ઉપર પાડવા માટે કટ કરવા માટે અચ્છા બાકી તમારા બ્લુટૂથ જોડેલ હોય તો જ ને હા તો છે તો બાકી તો પ્રશ્ન નહી અને આ છે ને આ ડિસ્પ્લે તમે રાતના તમે જાઉ છો આ લાઈટ જો દે ને ટોર્ચ ઠીક આ ટોર્ચ હમ આ તો માઈનસ કસા લે અન ડિસ્પ્લે ની બ્રાઇટનેસ ડાઉન થઈ જાય વધારસો લાઈટ વધી જશે અને આ રેમ્પ ની હા અચ્છા દેખાય છે અચ્છા તમે ડ્રાઇવ કર તો બહુ સુતાય જ ને આંખમાં આવે પછી ઓલું આપણે આગળની જે લાઈટ છે મેઈન લાઈટ ઈ પેલા કમ આમ સેટ કરી દે હર આ બજડનું છે હવે એસી ને એવું સ્પીડ છે શો ને તો આગળ ચાલુ તમે અંદર જાઓ તો ગાડી અમને જો કે તમે સ્ટાર્ટ કરી રહ્યા છો 5-10 મિનિટ કે નિયમન આવી હા નીચે જવવું નથી હા અજીવારના જેવું પાછો હોલ્ડ બટન દબાવવું પડશે આ જો ગાડી બંધ આ જો કમેરા રીવર્ટ ગાડી લોક કરવાની થોડા દૂર બીપીલ હા આ આ લોક હા તો બસ પાછો હોલ્ડ બટન દબાવો હોલ્ડ થી લાઇટ નો થઈ કે દબાવ્યું હમ થોડીક વાત દબાઈ ચાવી તમારી માં હા સામાન્ય હા ચાલઈ ગયો હા મેડમ મે જો દેખ્યું તા હા આ એક બહુસું પાંચ મિનિટ બાકી આખી બસ બંદોડો ફલીઓ પાછળની ની કીધું એટલે એમાં ઓલો સિમ્બોલ રાખ્યો બાકી આખી ગડી લો આડેક ઇન્યો રહ્યો હા પછી <laughs>